Ég heiti Valgerður Árnardóttir og ég er að bjóða mig fram í prófkjöri Pírata í Borginni. Ég e, bý í Reykjavík og er tveggjabarnamóðir og hef verið virk í félagsstörfum barna minna bæði í skóla og í þróttufélaginu. Ég er einnig framkvæmdastjórið samtaka grænmyndisæta og er með mitt eigi viðbyrðafyrirtæki sem leggur áhersla á að e, halda viðbyrði með kvenkynslistamönnum. Mér þykir húsnæðisvandinn vera brýnasta verkefni í borginni, það þarf að útvega húsnaði á verði fyrir alla, það þarf að hætta að byggja hóteli í miðborginni og uh, þetta byggðina og byggja íbúðir bæði fyrir fjölskyldfólk og nemundur og hérna það er líka ástaf fyrir því, húsnæðisvandinn er líka ástaf fyrir því að hérna, fólk er í greiðsluvanda og þetta er mikilvægur liður í því að útrýma fátækt í Reykjavík. E, skólamál er við mér kær. Ég vil auka vist og hreyfingu í skóla. Ég vil auka fram búg og ég vil e, laga tómstunda og íþróttaiðkun að þörfum barna og áhugasviði þeirra. En eins og staðan er nú er 75% brottfall unnlinga úr íþróttum og það er vegna þess að það er uh, verið að miðast að því að ná sér mest um árangri og keppa en ekki að uh, leggja áherslu á hreyfingu og félagskap fyrir börn, barnið. Um, 40% borgarbúa eru gælutjureigundur og stórhluti þeirra eru hundaeigundur sem borga gjöld til borgarinnar fyrir að eiga hund en það er ekki vera að mæta þörfum þeirra og þjónustu og ég vil auka hundasvæði í hverfum borgarinnar og hérna gera þau aðgengjuleg og skemmtileg fyrir hunda og eigendur þeirra. Og það er komin mjög rótæk og skemmtileg stefna í dýra velferðamálum hjá pýrutum. Ég bara hlakka til að takast á verkefnin.